Pravo narode, samo pa reči o React kursu. Dakle, to je naš napredni kurs koji je namenjen udima koji već rade kao programere ili se bar dve godine bave aktivno JavaScriptom, koji su potpuno si savladali temelje jezika koji i koji žele da se dalje usavršavaju ka razvoju aplikacija, odnosno razvoju softvera. Šta reći o Reactu? To je jedna biblioteka koji je izbacio Facebook, Dobro je testiran jer Facebook ima na milijarde korisnika, tako da ovaj, dosta je dosta dobro prihvaćen od strane web zajednice i danas je postao, kako da kažem, defaultni način razvoja frontend aplikacija i zamenio je nekada neprikosnoveni jQuery, tako da reaktiv u neku ruku sada postao broj 1 na frontendu. Sviđalo se to vama ili ne? Klijenti ga sve više traže, sve se više traže u firmama, na oglasima za posao, tako da REACT je veoma dobar i logičan izbor ukoliko ste rešili da se bavite razvojem aplikacija bilo na webu, bilo mobilnih aplikacija preko REACT Native biblioteke.